Мерк'ян Лопочак з нами на зв'язку, офіцер Збройних сил України, секретар Львівської міської ради. Кажемо вам, пане Мерк'ян, доброго вечора і е, дещо міняємо вектор нашої розмови. З початку року, можливо, навіть з завершення е, минулого року ми чуємо прогнози про... Нові спроби наступу, широкомасштабного наступу, наступу з різних сторін України, з півночі, півдня, зі сходу російських військових. Зараз ми вже маємо конкретні факти дуже серйозної активізації на Сході, на Луганщині зокрема, на Харківщині вже є спроби просування російських військ і зараз багато чуток про те, що і з Білорусі далі можуть спробувати. Чого ви очікуєте, чого нам очікувати усім разом? Доброго вечора. Ну, насправді, перше, хочу що сказати, що не треба звертати жодної уваги на чутки. Це найгірше, що можна робити під час війни. Треба опиратися на інформацію, виключно, яку надає Генеральний штаб, які надають силовики, які надають офіційні органи. Чутки – це те, чим користується ворог в першу чергу. Друге, що б хотів сказати, насправді, Наступ він і не припинявся на окремих ділянках фронту вже протягом 11 місяців ведуть запеки бої, якщо взяти Донеччину, і, і те, що зараз там навіть дехто говорить, що це, що зараз загострення відбувається, це можливо і є цей е, наступ на Донеччину, який прогнозували. Але все, що стосується прогнозів, ну виглядачі в першу чергу повинні зрозуміти, що прогнози під час війни. Це дуже невдячна річ, тому що не виграють ті, хто робить алогічні речі. Війну не виграють ті люди, які роблять логічні речі, які можна прорахувати. Е, йдуть інформаційні атаки, іде інформаційне маніпулянство, ідуть певні вкиди, іде розхитування суспільства через різні фейки. Е, за рахунок цього створюються якісь фіктивні очікування, показуються фіктивні наміри і завдається удар е, намагається нас завдаватись удар в самий невідповідний момент і в самі неочікувані місця. Звичайно, що наше керівництво, керівництво Збройних Сил, Генеральний Мештаб прораховує ці всі речі. Я думаю, що за тих 11 місяців ми показали, в першу чергу, собі, тому що було дуже багато зневіри, так само показали цілому світі, хто такі українці і на що ми готові, щоб захистити нашу землю. Так що прогнози кожного мають бути, ну, не забувати, що в країні йде війна, не відболікатися на оці всі іпсошні вкиди, які закидуються. І хто не має змоги зараз там брати участь в бойових діях, повинен прокидатися і засинати з думкою буквально, чи все я сьогодні зробив і що я ще можу сьогодні зробити для того, щоб ми перемогли. Зрештою, якраз реакція наших європейських партнерів і була відповідною до того, як українці демонстрували свою об'єднаність, свою згуртованість і своє прагнення боротися з, ворог, з ворогом російським любими методами. І сьогодні президент України сказав вже на прес-конференції європейських лідерів, підсумовуючи, що є певні рішення щодо винищувачів, вони не публічні, але позитивні. Тобто, звісно, річ, що це, ну, очевидно, не хочуть про це говорити максимально говорити вголос, так, і ті країни, які можливо будуть готові нам надати ці винищувачі, тому що історія справді серйозна, але вас як військового хочеться запитати, наскільки це змінить хід війни і винищувачі і танки, яких ми очікуємо, наскільки це може нас швидко приблизити до перемоги, яку так всі чекають. Ну, насправді винищувачі, танки і все решта це є всього лише інструмент. Він може бути менш якісним, він може бути максимально е технологічно ефективним, він може бути масовим, він може бути високоточним, але основний інструмент – це в першу чергу люди. Тобто ми показали, що люди в нас є і люди в нас готові. Е на початку ми можемо, можемо просто згадати, коли ну, з такими якимись можливо дехто ружевими сподіваннями, Дивилися в сторону заходу і очікували, коли нам почнуть передавати якусь зброю. На початках це була там стрілецька зброя. Це були протитанкові гранатомети, там ПТРК, ПЗРК, і так далі. Тобто, ну там в березні місяці ми там просто на, як на якесь марево дивилися. Очікували, що можливо нам дадуть артилерію, тому що вже в нас були вже тоді нарядні голоди з нашими артилерійськими системами, не вистачало артилерійських систем. Потім ми очікували, там, скажімо, вже нереактивні системи залпового вогню. Потім ми вже очікували, сподівалися на, на більш броньовану техніку і так, далі, і так далі. Звичайно, що світ і наші західні партнери розуміють і усвідомлюють, з яким монстром ми маємо справу, е, усвідомлюють з тою кількістю металолому, який просто от у них після Радянського Союзу, залишився і ту кількість металолому, яку вони продукували протягом останніх 30 років. Ну, всі розуміють, що країна монстр, яка втопилася в корупції, в фейках, в брехні, замість того, щоб проводити каналізацію людям, замість того, щоб не знаю, асфальт класти, будинки нові збудувати, а не ті ж хітті, в яких вони там живуть, існують, та, і для них це нормально. Вони кошти вкладали в фейкову армію, вкладали кошти в нові там, танкові з'єднання, в новітню зброю і так далі, і так далі, і так далі. І, звичайно, що всі розуміють, що якщо Україну зараз не підтримувати, не додати їй ту кількість зброї, яка буде ефективною, яка допоможе українцям зупинити і розбити російську імперію на теренах України, то, напевно, що не факт, що вони зупиняться на Україні і невідомо, куди вони підуть далі. Через то, я впевнений, що та зброя, яку очікує Україна, яку, на яку дають запит українські військові, за яку домовляється постійно, починаючи від президента, закінчуючи всіма офіційними особами, які виїжджають і беруть, беруть участь в цих домовленостях, вона, звичайно, що буде надаватися Україні, і вона, звичайно, що буде надавати нам більшу перспективу і швидшу перспективу в нашій перемозі. Ну, ще одне запитання, яке, справді, сьогодні багато де виникало, і люди, справді, трошки були налякані заявою нашого гуру, а саме управління ну, розвідки, я маю на увазі головного управління розвідки, саме від пана Юсова, це прозвучало, що, Андрія Юсова, що, мовляв, можливі висадки десанту на території нашої держави не лише на сході, а й на півдні та півночі, з одного боку є ризики, з іншого боку ГУР стверджує, що десант буде миттєво знищений. Знаєте, чому ми вирішили задати це запитання? Тому що ми сьогодні побачили в нашому Ютубі незвиклу активність. Люди почали шукати відео, сюжет про начебто висадку десанту, який, яка була, пам'ятаєте, ця інформація десь на третій чи четвертий день повномасштабного вторгнення, що десант з'явився в Так, А потім ЗБУ спростувало цю інформацію. І люди, ну, прочитавши Скажімо так, от те, що написано було від пана Юсова, почали одразу це, ну це всі хвилює. Наскільки це ймовірно, і що буде з десантом, який, якщо Росія, мені складно уявити, як вони наважаться, якщо вони літаками бояться залітати на територію нашої держави, щоб ракети випускати, але тим не менше, якщо вони наважаться спробувати висаджувати десант, чим це завершиться і де це може відбуватися. Ну, я би ще раз хотів просто повторити, щоб не, не, не по-другому колі одне і то саме не говорити. Війна — це така річ, в якій передбачати і вгадувати щось ну, дуже невдячно. Всі засоби, які на озброєнні в Російської Федерації, теоретично можуть бути використані. Починаючи від глибинних ударів, закінчуючи десантними операціями і так далі, і так далі. Звичайно, що якщо Вищий офіцер гуру заявляє такі речі. Ну він для чогось це робить. Точно не робить для того, щоб посіяти якусь зневіру чи ще щось. Тобто, це даються сигнали суспільству, що ну, ну треба бути готовими. Військові, однозначно готові сили, які беруть зараз участь в захисті нашої держави, го держави готові. Всім іншим, ну, ну що робити? Ну боятися точно не треба і не треба панікувати. В разі будь-якої ситуації миттєво даються сигнали, даються вказівки відповідних органів державного управління чи військової цивільної адміністрації, чи відповідно військового керівництва. І звичайно, що треба діяти згідно визначених алгоритмів, слухати вказівки і робити Ой. важливо в будь-яких таких випадках не перепощувати, розповсюджувати будь-яку інформацію. Що баба Галя до когось передзвонила, побачила, як її сусідка її комах сказала, висадились в неї на городі десантники, і, і, і потім вже там буквально через три хвилини весь район про це годить. Ну треба спопиратися виключно на перевірену інформацію і не розпосюджувати фейки. Не бути в цих моментах для цивільного населення. Основне це не бути оцим гвинтиком, цим інструментом, який допомагає ворожим і псу розганяти певні ну, дезінформаційні речі. Що стосується, якщо будуть ті речі, звичайно, що Збройні Сили будуть адекватно на це реагувати. Однозначно, що прораховуються всі варіанти, до всіх варіантів готуються. Ми однозначно впевнені, що як би не було важко, однозначно, що нам вдасться подивати нашого ворога. І тут ще одне, що не потрібно, там дуже багато приключення, буквально завершу там, з одного боку, та, дуже багато речей зараз, які хвилюють в суспільстві, цих корупційних і, і, і різних моментів. І, знаєте, якщо чесно, ми просто забагато про це говоримо. Яка має бути відповідальність, яка там, за, за велика, за маленька. Суспільство сьогодні має бути єдиним. Якщо є поки які під час е, військових дій е, намагаються чи роблять якісь, скажімо, корупці... там, корупційні схеми, чи банально крадуть гроші, чи запускають якісь махінації, чи якісь схеми, чи ще щось, тут не має бути, там казали, що має бути жорсткіша кримінальна відповідальність. Ні, відповідальність має бути такою, щоб нікому навіть в голову не влізло щось робити подібне. Максимальна відповідальність має бути під час військових дій. Не можуть люди вкрасти, коли інші е віддають найцінніше, що в них є, От залишивши все і поставивши все своє життя для того, щоб захистити країну, а якісь мудики за перепрошенням думають, як там щось там в когось піпіонерити. Відповідальність має бути такою, щоб ніхто навіть про це не думав, що такі речі можна робити. Оце я вам точно можу сказати, про що зараз думають і говорять ці військові. Не обговорювати, чи там три роки має бути чи п'ять. Відповідальність така, щоб ніхто навіть про це не подумав, щоб в голову навіть не влізло, залізти, запхати свою руку, в кишені до військового. І другий момент, який би я хотів наголосити, теж проговорювали, це складніша тема на рахунок виплат про військових. Ну, мені особисто, там, я е, був депутатом Верховної Ради, я е, діючим секретарем міської ради. Зараз е, з березня місяця е, служу в Збройних Силах України. Ну, я, наприклад, некоректно сприймаю, що зараз вже, там, два тижні проговорюють е, е, виплати військовим які вони мають бути і так далі і немає грошей і через то там змушені зменшувати виплати а може треба було думати в першу чергу як державним службовцям тобто чиновникам скорочувати виплати депутатам Верховної Ради місцевому самоврядуванню там, отим, отим всім хмарам людей які отримують десятки сотні тисяч премій і можливо за рахунок цього віддавати військовим так є частина військових які е, там скажімо так, ну, не відчувають такої гострої проблеми і не будуть відчувати. Але є багато інших моментів, є в нас курсанти, є строковики, які так само на початку брали участь в бойових діях, є курсанти, які вчаться, вони отримують, їм залишилася лише премія, ну, не премія, а стипендія. Тобто є дуже багато моментів, які, ну, типо так, з одного боку всі розуміють, що. В країні ну, війна, економіка падає там. Ну це, це все зрозумілі речі. Але чи потрібно треба було починати власне в першу чергу з військових? Чи потрібно було починати випадку з міністерств, з Верховної Ради і так далі, і так далі, і так далі.